Nemám ti co dát, nic mi nevadí To mám už se to mělo stát Asi věděl, že se budeš ptát Zase srát na to kátce Oni myslí, že se budu bát Ale já se ti tu záš tebe Zeptej se sám sebe, kam se dá vrát, A zeptej se jí taky Zase přijde rád Zálky už jímávat Chtěla by vystupovat báva Si spletla píčo, ne Stojí za námahu Vysvětlovat nic, píčo Můžeš se vrátit Tady si na západu Nemůžou mě zastavit Čase už pomalu krátí Protože nemám ti co dát Asi nemá to cenu A ty umíš jenom práck si hrát na city ty Si do huby sát I kilikovat Taky poukat kouka Brát koula Na coura se kroutí Tu kouří mi drahaj zlu klepují, do vlasu do už dopijím drink jdu do píči pryč, tady odsadě, jestli se ti něco nelíbí, tak můžeš mi posat, bič, můžeš mi posát Dik, nemám ti co dát už, dáma se nosí jako bav, baby, nemám ti co dát, pafu už sebe nejsem dávno Asi nemám ti co dát už, dáma se nosí jako bav, baby, nemám ti co dát, pafu už tebe nejsem dávno